Katso katsoo olan yli, poissa omistajaton, Joku pöydälle on unohtanut pizzalaatikon. Haukkaa pizzaa kokonaista, puolet oiti siitä syö. Yksi kahdesosa muille jää vain jälkeen tihutyön. Vain koiran unta taitaa ollakin tää. Kun kaikki herkut notkuu pitkin poikin pöytää. Vaan taas kun aamu antaa ensissä teitään. Samat vanhat purot seltaan löytää. Vielä maistaa musti suuren palan juustokakkua. Yhden kolmasosan kunnes mahaan alkaa sattua. Siispä jättää loput kakustansa odottelemaan. Kaavihammastakin alkoi juuri kolottelemaan. Vain koiran unta taitaa ollakin tää. Kaikki herkut notkuu pitkin poikin pöytää, vaan taas kun aamu antaa ensissä teitää, samat vanhat murot mustilautaseltaan löytää. Muotti kahvin kanssa täytyy olla keksi ainakin,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 Samat vanhat murot mustilautaseltaan löytää, vain koiran unta taitaa ollakin tää. Kun kaikki herkut notkuu pitkin poikin pöytää, vaan taas kun aamu antaa ensisä teitä samat vanhat murot mustilautaseltaan löytää.